العزيز الصديق العزيز سي مصطفى الشاعر والمبدع المحتفى به هاته الامسيه انها لحظه جد مؤثره والتفاته جميله عربون للوفاء والاخاء سنه حميده دابه الى احيائها بكل حب الثاني التاهيل التقنيه بتكريم اطرها الذين لم يتخذوا جهدا في الاطلاع بما انيط بهم من مهام سنه عنوانها ترسيخ ثقافه الاعتراف كقيمه انسانيه ايها الحضور الكريم انه لمن دواعي السرور والارتباط ان نشارك معا ونتشارك هذه الامسيه امسيه الوفاء والإعفاء لنكرم صديقا عزيزا، قديما، شاعرا، راقيا، مناضلا، خدوما. بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميدان الشرف، ميدان التربية والتعيين إننا اليوم إذ نتوجه بهذا الاحتفاء إليكم، إنما نتوجه إليكم بتحية التقدير والامتنان لمرحلة من مراحل عطائكم الوظيفي. الذي اخذ سنوات من عمركم تميزت بالتضحيه ونقران الذات في سبيل اداء الرساله. وما هذا الحضور النوعي والمتميز اليوم الا دليلا على حسن عطائكم واحتراقكم لتنقذوا فوانيس فوانيس العلم والمعرفه والفكر والابداع. املنا ان تتقبلوا منا هذا التكريم البسيط في ظاهره. الغني برمزيته ودلالاته فهو عربون محبة ووفاء وإخلاص فلكم منا كل التقدير والاحترام.